Hi guys, Assalamualaikum uh, yeah. uh, So hari ni kita akan belajar Cara-cara untuk menggunakan GitHub So let's get started Okay so first korang Buka je Google macam biasa And then search GitHub Nanti dia akan keluar Lepas tu korang boleh pilih antara Sign in atau sign up if dah ada account, just click sign in if belum ada account, then click sign up and then create account baru um, korang kena masukkan details macam username uh, and then masukkan email and nasi masukkan password lepas tu dia akan suruh so, korang verify account so, just uh, verify je account tu and then click done and create an account tunggu jap ok nanti dia suruh verify lagi kemudian yang sama juga and lepas dah satu tu, click and create an account ok lepas tu, tunggu jap uh, ok, so korang dah boleh pilih, korang nak subscribe yang mana nak yang free ataupun yang kena bayar pun yang pro so sebabkan kita nak guna for basic je so kita ambil free and then just akan continue okay. lepas tu uh, dia akan suruh korang pilih lah uh, pengalaman kurang, so tanda je ikut pengalaman masing-masing and kenapa korang nak guna github ni so yeah, lepas tu klik submit and dia akan suruh korang verify email so just buka gmail macam biasa and nanti akan dapat notification daripada github so, korang buka email tu and click verify email address and then so korang dah boleh start gunakan github Okay guys so lepas korang dah create account so kita dah boleh start buat repository so click dekat create repository and then masukkan nama repository pastikan dia public and then click analyze Okay, lepas tu korang dah boleh click create repository dan tunggu jap Okay, done sekau so, anda boleh start masukkan folder yang kau nak masukkan dekat GitHub so contohnya coding ke okay, macam ni ah uh, saya masukkan coding ready je and then tunggu okey lepas tu kau orang scroll ke bawah and then kau akan nampak commit change eh dekat file tu korang letak dia nama apa, apa contoh i letak version 1 and then korang nama klik commit change ok lepas tu ah uh, tunggu jap and then ok so korang punya folder yang tadi tu dah masuk dekat dalam repository ok so sekarang ah uh, untuk update version 2 punya Klik dekat upload file and then click choose your file and ambil folder yang dah diubah contohnya ni kod yang dah diubah so korang copy je and then open and tunggu sampai dia habis upload Okay, and then scroll down dekat commit change tu yang dekat add file ah i letak version tu Okay, lepas tu klik dekat create a new branch then type pull and then tunggu sampai dia habis process. ok so korang dah settle So, just scroll down untuk tengok details lagi. Okay guys, so thanks for watching and jangan lupa like, okay? Bye! Bye.